treballar des de voluntariat. Ni si ets jove, si ets pas jove. L'important és fer el grup de persones que treballen pels joves i per l'entorn on viuen. Dinamitzar la vida comunitària del, del poble, del barri, de la zona on estigui. Ha de passar a ser a espectadors actors. a actors. Aprendre organitzar-te, a aprendre organitzar a, a gestionar. Mm -hmm. Es fan activitats de tot tipus, també tot depèn del cas de joves i de la què que està. Recuperar el cafè per les persones. Te das cuenta de que puedes transformar les coses en tu casa, ¿no? Sí.